Ζείτε με το φόβο του τι θα πούν οι άλλοι, με το φόβο ότι δεν είστε αρκετοί, με το φόβο να προσεγγίσετε ανθρώπου, να κάνετε τι δράσει που απαιτούνται για να χτίσετε μια επιτυχημένη επιχείρηση, ένα μεγάλο εισόδημα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αναρωτιέστε συνεχώ πώ θα μπορέσω να ξεπεράσω αυτό το φόβο. Στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σα 6 ιδέε, 6 σκέψει μου για το πώ θα ξεπεράσετε το φόβο. Κάθε φόβο και είναι κάπω διαφορετικέ από τι ιδέε που μοιράζομαι συνήθω στα μαθήματά μου. Δείτε το βίντεο αυτό μέχρι το τέλο. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην έκτη ιδέα και γράψτε μου στα σχόλια ποια είναι η απάντησή σας στην τελευταία ερώτηση που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάθε φόβο. Γεια σας, η Μωθοδορή Σαραμπατζή, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο το Δικτυακό Μάρκετινγκ», δημιουργό του greekcoach.gr και του προγράμματος επαγγελματία του μέλλοντος στο futureport.gr.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 που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για το πώς να ξεπεράσετε το φόβο. Πώς θα μπορώ να ξεπεράσω το φόβο, το φόβο του να κάνω τηλεφωνήματα, να στείλω μηνύματα, να κάνω επαφές στη λίστα των γνωστών μου. Πώς θα ξεπεράσω το φόβο που έχω για να μιλήσω στους ανθρώπους μου. Γιατί όποια επιχείρηση κι αν έχετε, θα πρέπει να μιλήσετε με ανθρώπους. Ό,τι δουλειά κι αν κάνετε, θα πρέπει τουλάχιστον στην αρχή, να απευθυνθείτε στη λίστα σα, στα άτομα που γνωρίζετε και που σα γνωρίζουν. Οπότε θα πρέπει να ξεπεράσετε το φόβο του να προσεγγίσετε του ανθρώπου του περιβάλλοντο σα. Μια φράση που χρησιμοποιώ συχνά είναι ότι ο φόβο ξεπερνιέται αποτελεσματικά με μικρέ πράξει θάρρο. Θα σα δώσω λοιπόν με μερικέ ιδέε για το πώ να ξεπεράσετε το φόβο σα, είτε έχει να κάνει με το να επικοινωνήσετε με άτομα τη λίστα σα, είτε έχει να κάνει με οποιοδήποτε άλλο πράγμα φοβάστε να ξεκινήσετε. Το πρώτο που θα σα πρότεινα θα ήταν να καθίσετε με το φόβο για 2-3 λεπτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, σκέφτεστε ότι θέλετε να πάρετε κάποια τηλέφωνα, ή ξέρω εγώ, θέλετε να στείλετε μερικά μηνύματα, ή θέλετε να προσεγγίσετε ένα άτομο και κάτι μέσα σα σας σταματάει, σα εμποδίζει. Μην αρχίσετε να κατηγορείτε τον εαυτό σα λέγοντα πω έχω πρόβλημα, ή φοβάμαι το ένα, φοβάμαι το άλλο. Εντάξει. αλλά καθίστε λίγο με το φόβο σα και προσπαθήστε να νιώσετε μέσα σα το φόβο. Να τον νιώσετε, όχι να τον διώξετε και δείτε τι κάνει ο φόβο μέσα σα. Πού τον νιώθετε. Τον νιώθετε στο σας, στο λαιμό, το νιώθετε στο μάχη σα, στο λαιμό, στο αυχένα, στο κεφάλι σα, στο στήθο. Πού νιώθετε ότι βιώνετε το φόβο εκείνη τη στιγμή, σε ποιο σημείο του σώματό σα. Και επιτρέψτε το σώμα σα να βιώσει το φόβο και δείτε πώ νιώθετε εκείνη τη στιγμή. Και παρατηρήστε πώ νιώθετε με το φόβο μέσα σα. Απλά παρατηρήστε το. Αφιερώστε δηλαδή 2-3 λεπτά. Και καθίστε μαζί με το φόβο σα. Ο φόβο είναι ένα συνέστημα που έχετε και είναι ένα δικό σα συνέστημα. Δεν χρειάζεται να νιώθουμε άσχημα που έχουμε αυτό το φόβο. Είναι δικό σα συνέστημα. Και όπω είναι και η αγάπη, όπω είναι η χαρά, όπω είναι ο ενθουσιασμό, όπω είναι η θλίψη, η λύπη, έτσι είναι και ο φόβο. Έχει κάποια χρησιμότητα, είναι ένα χρήσιμο συνέστημα. Αγκαλιάστε τον. Χαϊδεύστε τον. Κάνετε το δικό σα. Και σιγά σιγά, όσο το κάνετε αυτό, τόσο πιο πολύ θα ηρεμεί αυτό ο φόβο. Πάρτε μερικέ βαθιέ αναπνοέ. Πάρτε μια ασπνοή, μια εκπνοή. Επικεντρωθείτε στον αέρα που μπαίνει από τη μύτη σα και φουσκώνει την κοιλιά ή το στήθο σα, εκπνοή και νιώστε τον αέρα να βγαίνει. Και καθώ παίρνετε αυτή την εισπνοή, και αυτή την εκπνοή, παρατηρήστε πού νιώθετε το φόβο. Είναι εδώ στο διάφραγμά? Είναι στο στήθο? Είναι στην καρδιά? Είναι ένα κόμπο στο λαιμό? Και πάρτε μια ακόμα αναπνοή και σιγά σιγά θα δείτε ότι θα αρχίσει να μαλακώνει. Και πείτε στον εαυτό σα ότι είναι οκ. Okay. Ό,τι και αν συμβεί, είναι εντάξει. Ό,τι και αν συμβεί, θα είμαι εντάξει. Το δεύτερο που έχω να σα προτείνω είναι να κάνετε μία λίστα με όλα τα πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονε. Μπορεί να φοβάμαι να πάρω το τηλέφωνο, OK, αλλά αυτή τη στιγμή, για ποιο πράγμα είμαι ευγνώμονε στη ζωή μου. Όταν ενισχύουμε μέσα μα τα πράγματα για τα οποία είμαστε ευγνώμονε, τόσο πιο πολύ μειώνονται οι φοβίε που έχουμε γύρω μα. Μπορεί να έχουμε ανησυχίε για το τι θα συμβεί, π.χ. αν πάρω αυτό το, το τηλέφωνο. Ή... Τι θα σκεφτούν για μένα, πώ θα νιώσω αν κάνω αυτό ή αν κάνω το άλλο, πώ αυτό θα με επηρεάσει. Αν όμω επικεντρωθείτε στα θετικά πράγματα που έχετε στη ζωή σα, ότι έχω ένα σπίτι, έχω εργασία, έχω την υγεία μου, έχω πρόεδρε που μου αρέσουν, έχω ανθρώπου συνεργάτε γύρω μου που νοιάζονται για μένα και για την επιτυχία μου, έχω το θεόγειο του Αρμπαντζή που φτιάχνω αυτά τα ωραία βίντεο κάθε εβδομάδα και με προπονεί δωρεάν. Κάντε λοιπόν μία λίστα με όλα τα πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονε και διαβάστε αυτή τη λίστα κάθε μέρα. 4, 5, 10 φορέ την ημέρα και νιώστε την ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχετε. Νιώστε την πραγματικά. Και όταν το κάνετε αυτό, τι κάνετε. Ενισχύετε τα θετικά μέσα σα και όλα τα υπόλοιπα, οι φοβίε, τα αρνητικά, όλα μειώνονται. Υπάρχει μια φράση που λέει ότι όσο πιο μεγάλο είναι το γιατί σου, τόσο πιο μικρό είναι το πώ. Και μια άλλη φράση που λέει ότι τα εμπόδια είναι αυτά που βλέπει όταν παίρνει τα μάτια σου από του στόχου σου. Το οποίο σημαίνει ότι όταν τα πράγματα για τα οποία νιώθουμε ευγνωμοσύνη είναι έντονα μέσα μας, τα νιώθουμε έντονα, τότε οι φοβίες αρχίζουν και μικραίνουν. Το τρίτο είναι το εξής. Να θυμάστε ότι το άγχος ή ο φόβος είναι η αποθήκη της σοφίας σας, δηλαδή η σοφία που έχετε συχνά προέρχεται μέσα από το φόβο. Μέσα από τις φοβίες που έχετε και την ικανότητά σας να τις ξεπερνάτε αυτές τις φοβίες, να προχωράτε δηλαδή παρά τις φοβίες σας, μέσα από όλο αυτό αποκτάτε σοφία. Οπότε, μην το βλέπετε ω κατερνητικό, δείτε το ω μέρο τη εξέλιξή σα. Σκεφτείτε ότι είστε 70, 80, 90 χρονών. Κάθεστε στο σπίτι σα και έρχονται τα εγγόνια σα, τα δυσέγγονά σα, κάθονται δίπλα σα και σα ακούν με πολύ μεγάλη προσοχή να μοιράζεστε τα πράγματα τα οποία έχετε μάθει καθώ μεγαλώνατε, καθώ ζούσατε τη ζωή σα. Η σοφία που έχετε αποκτήσει συνήθω προέρχεται μέσα από τι φοβίε και τι δυσκολίε που καταφέρατε να ξεπεράσετε. Κάτι άλλο. Κάντε άσκηση. Κάντε γυμναστική. Είτε κάνετε λίγο επιτόπιο τρέξιμο, είτε σκινάκι, είτε μερικά μπέρπιζ ή οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά σας βοηθούν να παράξει το σώμα σας ενδροφίνες μέσα σας και να αρχίσετε να νιώθετε πολύ καλύτερα. Ανεβάζετε παλμούς, δημιουργείτε ένα αίσθημα εφορίας και αυτό σας δίνει την απαιτούμενη ενέργεια για να ξεπεράσετε αποτελεσματικά τι φοβίε σα. Όση περισσότερη ενέργεια έχετε, τόσο μεγαλύτερη δύναμη έχετε για να ξεπεράσετε τι δυσκολίε ή οποιαδήποτε φοβία ή οποιοδήποτε εμπόδιο έχετε μπροστά σα εκείνη τη στιγμή. Άρα, κοιμηθείτε καλά, κάντε μια ισορροπημένη διατροφή, πιείτε αρκετό νερό, ασκηθείτε και αυτό είναι κάτι που θα συμβάλλει στο να ξεπεράσετε τι φοβίε που έχετε. Επίση, χρησιμοποιήστε χιούμορ για να μειώσετε την ένταση του φόβου. Τι είναι αυτό το τόσο τρομακτικό πια, το τόσο τραγικό. Που μπορεί να με σταματήσει από το να πάρω ένα τηλέφωνο ή μερικά τηλέφωνα. Εντάξει, πήρα ένα τηλέφωνο και δεν τα έπαγε καλά. Μπέρδευα τα λόγια μου, έκανα λάθη. και. Να το. Γελάστε με τον εαυτό σα. Δεν έγινε και κάτι, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Μην τα παίρνετε όλα τόσο σοβαρά. Δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Βάλτε λίγο χιούμορ, βάλτε τη διασκέδαση, βάλτε τη χαρά σε αυτό που κάνετε και αυτό θα σα βοηθήσει να μειώσετε την ένταση του φόβου. Και το τελευταίο είναι το εξή. Κάντε στον εαυτό σα αυτή την ερώτηση: Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο? Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Φοβάστε να κάνετε ένα τηλέφωνο. Φοβάστε να κάνετε μια επαφή. Μια προσέγγιση. Φοβάστε να μιλήσετε με κάποιον άνθρωπο. Οκ. Okay. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Μπορεί να αρνηθεί. Μπορεί να αντιδράσει. Μπορεί να αρχίσει τι ερωτήσει αντιρρήσει. Μπορεί να έρθετε σε δύσκολη θέση. Μπορεί να σα βρήσει. Αν ακολουθήσετε ένα αποτελεσματικό σενάριο προσέγγιση, κάτι που μπορείτε να βρείτε στην εκπαίδευση τη ακαταμάχητη πρόσκληση στο GreekCoach.gr κάθετο invite, δεν πρόκειται. Να έχετε ακρέσει αντιδράσει. Στην εκπαίδευση τη ακαταμάχητη πρόσκληση, η οποία είναι μια πεντάωρη εκπαίδευση, εξηγώ τι 10 δεξιότητε επικοινωνία, στι οποίε κατέχουν οι άνθρωποι που είναι πολύ καλοί στην επικοινωνία και επίση αναλύω τη φόρμουλα πρόσκληση. Η φόρμουλα πρόσκληση αποτελείται από κάποια συγκεκριμένα βήματα που ουσιαστικά με μένα με βοήθησαν στο πώ να ξεπεράσω την τροπαλότητα που έχω, γιατί είμαι σωστριφή γενικά ω άνθρωπο. Το να μπορέσω να ξεπεράσω λοιπόν τον δισταγμό μου στο να μιλήσω με του ανθρώπου. Να έχω την κατάλληλη νοοτροπία που με βοήθησε αυτή η νοοτροπία να ξεπεράσω αυτό το δισταγμό και να μπορώ να μιλάω πλέον με οποιονδήποτε για οτιδήποτε θέλω. Μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπαίδευση στο GreekCoach.gr, κάθο invite. Οπότε σκεφτείτε, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι μια ακραία περίπτωση, είναι μια ακραία εκδήλωση. Δεν είναι η μέση ανταπόκριση, αλλά μια ακραία ανταπόκριση. Το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο να συμβεί. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί αυτό. Το οποίο φοβάστε ότι θα γίνει, ειδικά αν κάνετε σωστά τη δουλειά σα. Οπότε πρακτικά, ανησυχείτε να κάνετε μία δράση για κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί και τελικά για κάτι που δεν είναι και τόσο τραγικό. Γενικά, ο κανόνα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ευγενικοί και καλοί. Αυτό έχω σαν σκέψη και αυτό έχω δει στην πραγματικότητα. Η πραγματική μ*** είναι μετρημένη. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν μία αρνητική άποψη και θέλουν να τη φωνάξουν και να πούνε ότι α, είσαι τόσο αυτό, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Είναι ελάχιστοι αυτοί που θα το κάνουν αυτό. Οπότε, αν κάνετε σωστά τη δουλειά σα και αν εφαρμόσετε στην επικοινωνία σα τι 10 δεξιότητε επικοινωνία, η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι καλή απέναντί σα. Ακόμα και αν δεν ενδιαφέρονται για αυτό που έχετε ή αυτό που του προτείνετε, θα είναι καλή απέναντί σα. Αλλά, ακόμα και αν κάνετε σωστά τη δουλειά σα και είστε καλοί στην επικοινωνία, θα υπάρχει μια απειροελάχιστη πιθανότητα να πετύχετε ένα πραγματικό mm. μάκα. Κάποιον ο οποίο θα βρει κάτι αρνητικό να πει και θα σα κάνει να αισθανθείτε άσχημα. Αυτό όμω κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το πετύχετε οι περισσότεροι. Αλλά ακόμα και αν πέσετε σε έναν τέτοιο, θα είναι ένα στου 300 ή ακόμα και ένα στου 500. Είναι πολύ μικρέ οι πιθανότητε δηλαδή να πέσετε σε κάποιον τόσο αρνητικό. Οπότε δεν αξίζει καν να σα εμποδίσει από το να μοιραστείτε το μήνυμά σα με όλου του υπόλοιπου για το χειρότερο σενάριο. Άρα σε οτιδήποτε είναι να κάνετε και φοβάστε να το κάνετε, σκεφτείτε ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Και μην επιτρέψτε σε ένα αρκετά επίθεο σενάριο με πρακτικά μηδαμηνέ αρνητικέ επιπτώσει να σα εμποδίσει να κάνετε τι δράσει που θα σα οδηγήσουν σε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι ένα πράγμα που φοβάστε να κάνετε, το οποίο αν το ξεπερνούσατε μέσα στου επόμενου 2-3 μήνε θα έχει τη μεγαλύτερη θετική επίδραση και επίπτωση στη ζωή και στην εργασία σα. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο. Ή μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε πράξη τι σημερινέ συνδέε. Ξεπεράστε αποτελεσματικά το φόβο σα. Είμαι ο Θεοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. <Γις> Αν συναντά μια δυσκολία στο πώ να ξεκινήσει μια συζήτηση ή πώ να φέρει τη συζήτηση από περί και υδάτων στο να μιλήσετε για τα προϊόντα ή την επιχειρηματική σου ευκαιρία, τότε χρειάζεται να παρακολουθήσει τα 4 μήνυμα θύματα για του παγοθράφτε. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο πάγο. Βάλ τα στοιχεία σου, είναι εντελώς δωρεάν και λάβε στο email σου τα τέσσερα αυτά μαθήματα.